Τι είναι οι στατιστικές πηγές, ποια διαφορετικά είδη στατιστικών πηγών γνωρίζουμε, ποια είναι οι φύση οι δυνατότητες τους, με ποιους τρόπους μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε στο μάθημα της ιστορίας. Το μαθησιακό αντικείμενο μαθαίνω να μελετώ τις στατιστικές ιστορικές πηγές, μικρός οδηγό, είναι μέρο τη συλλογή ιστορίας του φωτόδεντρου μαθησιακών αντικείμενων και ειδικότερα της υποσυλλογής «Θεματικές δραστηριότητες» στο πλαίσιο ανάπτυξης παρόμοιων μαθησιακών αντικειμένων για την ανάγνωση των ιστορικών πηγών σε όλες τις πιθανές μορφές που αξιοποιούμε στη σχολική ιστορία. Απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ώστε να εξοικειωθούν με τα επιμέρους βήματα στάδια ανάγνωσης των στατιστικών πηγών ως ιστορικών τεκμηρίων. Ο οδηγό ανάγνωσης είναι αυτόνομο μαθησιακό αντικείμενο το οποίο προσομοιώνει τον τρόπο εργασίας των ιστορικών στο πλαίσιο της μαθητικής μαθητείας και αποτελεί προτεραιότητα στην προσπάθεια των μαθητών και μαθητριών να προσεγγίσουν το παρελθόν και να το καταστήσουν ιστορικό. Το μαθησιακό αντικείμενο παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες μέσα από επιμέρους ενότητες να γνωρίσουν τη φύση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 να διακρίνουν τα διαφορετικά είδη και τι τους, να κατανοήσουν την ιδιαίτερη φύση, τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους και να εισαχθούν στον τρόπο διδακτικής τους αξιοποίησης. Για την πλήρη ανάπτυξη του μικρού οδηγού αξιοποιούνται τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα μελέτης και επιμέρους βήματα στάδια, τα οποία εμπλέκουν τους μαθητές και τις μαθήτριες στην ανάγνωση των στατιστικών πηγών, καθώς παρέχουν τη δυνατότητα να διακρίνουν τις επιμέρους διαδικασίες και να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι διαδικασίες αυτές προβάλλονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ιστορικού υλικού. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες του μικρού οδηγού εξειδικεύονται σε διακριτές ομάδες εργασιών. Η κατηγορία παρατηρώ αναφέρεται στην αρχική παρατήρηση της ιστορικής πηγής, με την καταγραφή του είδους, του θέματος και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της. Η κατηγορία «Μελετώ» εστιάζει στη μελέτη των επιμέρους στοιχείων της ιστορικής πηγής που αναφέρονται ή υπονοούνται. Η κατηγορία «Κατανοώ» σχετίζεται με την κατανόηση του ευρύτερου ιστορικού πλαίσιο δημιουργίας και αναφοράς τη ιστορική πηγή και του ιδιαίτερου ρόλου του δημιουργού τη. Η κατηγορία «Ξιοποιώ» αναφέρεται στην αξιοποίηση της πηγής για την κατανόηση του ιστορικού θέματος και την απάντηση σχετικών ιστορικών ερωτημάτων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες, αφού ολοκληρώσουν τη διαδικασία, αλλά και σε κάθε στάδιο της συμπλήρωση, μπορούν να επεξεργαστούν εκ νέου τις επιλογές τους και να επανέλθουν διορθωτικά. Επίσης, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε έγγραφο με το συνολικό υλικό για τη φύση των στατιστικών πηγών τα επιμέρους βήματα στάδια ανάγνωσης και τις βιβλιογραφικές αναφορές του υλικού που για τη διαμόρφωση του οδηγού. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης περιβάλλοντας ανακεφαλαίωσης και ανατροφοδότησης της αξιοποίησης του οδηγού ανάγνωσης, στο οποίο εμφανίζονται οι απαντήσει των δραστηριοτήτων με ταυτόχρονη παράθεση των επιμέρους βήματων σταδίων. Παρέχεται εκ νέου η δυνατότητα επεξεργασίας των απαντήσεων με τη μεταφορά σε ιδιαίτερο περιβάλλον για τη συγκεκριμένη κάθε φορά στατιστική πηγή που επιλέγεται. Και δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές και στους μαθήτριες να δημιουργήσουν ψηφιακό έγγραφο με το σύνολο των ερωτήσεων και απαντήσεων του οδηγού, το οποίο μπορούν να το επικοινωνήσουν σε άλλα μέλη της σχολικής τάξης. Ο συγκεκριμένος οδηγός ανάγνωσης αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου συνόλου οδηγών για όλες τις διαφορετικές μορφές ιστορικών πηγών που αξιοποιούνται στη σχολική ιστορία και διαφοροποιούνται με βάση τη βαθμίδα εκπαίδευσης. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα αξιοποίησης και γενικού οδηγού στη βάση της τριπλής ανάγνωσης των ιστορικών πηγών, όπως αυτή αξιοποιείται στο πλαίσιο του φωτόδατρου για κάθε διαφορετική βαθμίδα εκπαίδευσης.